لأن الاقتصاد هو علم الندرة، الفلوس نادرة، الموارد نادرة غادي نمشي نوجهها وحتى توجه معين، إلى وجهتها لواحد اتجاه حرمت اتجاه آخر، يوم التالي 85 درهم اللي ممكن نحدث بها واحد الدورة اقتصادية إيجابية في واحد المكان، حرمتهم. ووجهتها لواحد الاتجاه آخر، المشكلة هنا اللي وجهتها لواحد يعني آخر هو أنه 85 درهم. غاتبشي بالعمله الصعبه شحال غنبيع الفوسفات شحال غنبيع مطيشه شحال الفسف المغربي تخدم دازت وفرت 8 دولار ونص 8 دولار ونص لان هذه الشركه غادي خصها تخرجها بالعمله بالعمله بالعملة، انا انا جو سوي با برونت جي ماكدو ولا يجي لي بريدي المغرب بنات مفاتيح الحمد لله كلشي بغا يدير يدير غير هو اللي خصنا كنسلموا على على هذا التراث اللامادي عطيت مثال في التراث في الجانب الغذائي ديالو، في الثقافة، في الثقافة، في الثقافة الغذائية. لكن ممكن نشوفوا هادشي الشيء. نشوفوا مع مانجو، نشوفوا مع زاران، نشوفوا مع عدد كبير ديال الشركات العالمية اللي راها كاين اللي راها كتجي في إطار هذه العولمة. وعلاقتها باللباس، علاقتها بالثقافة، علاقتها بالفن، علاقتها بغيره بغيره بغيره. تنوع ثقافي جميل جدا، والإنفتاح رائع جدا جدا، لكن هذا الإنفتاح يجب كذلك ان ناخذ بعين الاعتبار المحافظه على التراث المادي ديالنا لان حنا الان حنا في واحد في واحد في واحد القلول في واحد القلول الصراع وانما القلول في واحد في واحد في هذه التدافع ما بين الحضارات ربما اللي اللي الضحايا ديالو وهم الناس اللي ما على الثقافه والموروث ديالهم فا يعني أم من, من من الأليات اللي اللي كتخدمهم العلماء في السيطرة أو في الوصول لتحقيق اللي اللي تحقيق حاجات اللي عليه وهما الشركات نتكلم يعني في مداخيلها وفي وفي ارقام معاملاتها تفوق ما تنتجه الدول كبمثال بطيوقه ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا راه راه داك الشيء راه راه شيء كبير بزاف بزاف بزاف, بزاف. المغرب كنقولوا مال المغرب ينتج 130 كتبقى شريك وحده كمنتج 985 وورمارت مثلا حسب يد 2017 485 مليار يعني تقريبا ثلاثه المرات ما ينتجه المغاربه جميعا الدوله المغربيه في قطاع العام ديالها والقطاع الخاص والخصه التضامني والاجتماعي كلها حنا المغاربه كاملين كنتجوا اقل من وورمارت في ثلاثه ديال ثلاثه المرات دي يعني شي شي شي, شي حاجه اللي هي خيال هذا هذا هاد هاد الشركه العابره للقرارات ما جات غير يعني غير يعني دير يعني غير هي كانت واحد ربما منتبر الصناعيه ومن آآ آآ يعني آآ سيطرات النظام والكلاس يعني الاقتصادي الراسمالي مع الكلاسيكيه والكلاسيكيه الجديده والكينيزيه وغيرها وغيرها كلهم كاكدوا على واحد المبدا وحيد, وحيد اساسي وهو احترام مبدا السوق في التعاملات الاقتصاديه. يعني انا غادي ننتج شي حاجه، الا كان السوق كيبقى يطلبها. ممتاز جدا، رائع جدا جدا. المشكل اللي كيوقع ان هذا السوق هناك عوامل تؤثر فيه. هناك عوامل تؤثر فيه يعني, يعني يعني في هذا السوق. انا ملي كنجي مثلا وكنحاول ندير اشهارات وكنحاول ندير يعني كنحاول نقنع الناس باستهلاك انواع معينه من المأكولات او من اللباس او من السيارات او من غيرها ومن غيرها ومن غيرها فأنا اوجه الناس في اتجاه معين وبالتالي هذا مبدأ السوق جميل جدا لكن المبدأ ديال السوق يقتضي خمسة أمور اساسيه اللي مع الاسف الشديد على ارض الواقع ما كنلقاوهاش هذه منها الشفافيه السوق ما كاينش ما عندناش فيه في شفافية السوق الان بصفه العامة ما عندناش فيه شفافيه الانسان ملي كتبغي تشري ملي كتبغي تمشي تفطر أه وكتبغي مثلا تشري أه العسل أه عندنا الناس علاش كيهربو الآن من است من... من استهلاك ما هو محلي لما هو بين قوسين لابيليزي لي عندو داك عندو داك دك... دك... واحد واحد لابيلي نشري نمشي نشري من مرجان ولا نشري من صحيح السلام ولا من كارفور ولا من غيرو علاش؟ لأن هذيك لا تخاسبيليتي أنا كنقول إذا شريت العسل من عند من ديك التعاونية علامة استثمار كنخاف، هاد الشفافية آه، ربما نقدر نلقاها أكثر في سوق كبير، علاش؟ لأن هناك معايير ديال الجودة والمراقبة وغيرها, وغيرها وغيرها فمثلا نقدينا هذا هاد الجانب فقط، وحاولنا غير جانب ديال الشفافية، وحاولنا أننا نصاحبو المنتجين المحليين ديالنا قصة التضامني والاجتماعي باش انهم ينتجوا منتجات تلبي حاجيات الناس وعرضها بكل شفافيه تاكدوا مني بانهم المغاربه غيبقاو يشريو الان الان كاين الان المغاربه وعاوا بالاهميه ديال الانتاج المحلي والمبنى الصحيحه على حسب الصحيحه ديالهم وغيرها وغيرها وب... وب... وبالتالي احنا غادي نرجع ربما لشي امور من بعد شنو هو شنو هو الدور ديال الفاعل السياسي والمجتمع المدني في هذا... في هذا... في هذا في هذا الجانب هذا فالمبدا باش نكمل هذا هذه هذا... هذا... هذه الفكره هذه المبدا ديال السوق مبدا مهم جدا كيعطينا اقتصاد السوق مبدا السوق كيعطينا كيعطينا اقتصاد السوق م... م... رائع المشكل اللي عندنا بنظام اقتصاد السوق الى مجتمع السوق كما تصدق هنا السوق اننا كان كنتبايعوا من الشراء بناء على مبادئ السوق العرض والطلب ما تيشرلات ما غاشريهاش الحولي ديال العيد غالي ما ما ما غادي العيد هذا راه السوق عادي جدا جدا لكن في الفقاش كنوليو في الفقاش كنوليو كطيحوا في حد في فخ خطير جدا و رغم اللي كتقول لي عندنا ديك لا مارشيونيزاسيون ديال ديال لي فالور تسليع القيم تسليع القيم كنحبك بناءا على شي مصلحه ماديه كنحاول نتقرب ليك ولا كنحاول نتعامل معاك ولا كنحاول ندير معاك علاقات الى اخره بناء على مصلحه ماديه معينه هنا كندخلوا لمبدا مجتمع السوق لا مارشيونيزاسيون ديال فالور هاد هاد القضية هادي, هادي. هادي. شنو هي التبعات ديال شنو هي شنو هي شنو هي التبعات ديالها؟ وهو أنه هناك قيم في الموروث اللامادي ديالنا غنسمحوا فيها النية ما عندنا منديرو باش من النية أه شوف كون أنا سيدي سيدي مولاي وكون وراك الوقت النية راها ما بقاتش قدامها في هاد الزمان هادا إذن حنا شنو صوبنا علاش؟ لأن الموروث ديالنا اللي كان فيه واحد القيم وفيه واحد النوع ديال وفيه, وفيه واحد وفيه واحد العلاقات مبنيه على هذه القيم غنمشيو غنمشيو نزولوها وغادي نمشيو وغادي نرجعوا لما هو سوقي اللي فيه